السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع على آآ نيل الزمالك أفخم جزء النيل الإبلي وأحلى مربع طبعا برج فخم جدا مشهور موقع مميز جدا شقة على النيل مساحة تلتمية وخمسين متر دور سابع واتنين أسانسير عمارة مستوى جدا هنتفرج على الشقة معانا هنبدأ الأول بالمدخل اول حاجه عندنا هنا الحمام ده حمام الضيوف بعد كده عندنا هنا المنظر هنا حاجة اسمها تعالوا من المطبخ بنلاقي هنا الريتورشن. طبعا البركيم محتاج كله شغل تمام لكن عندنا الحمامات هي اللي بس متأسسة في الشق متجددة طبعا البيع علشان خاطر نزول في السير نظرا للتوضيب الارضيات بس عندنا مساحة مهولة طراز كبيرة على النيل مهول جدا اللي احنا فيه حوالي خمس قطع الاجزاء بتاعته كلها بنشوف النيل عندنا هنا الجزء ده على النيل وعندنا هنا بقيه الريسبشن اللي احنا فيه واجب لكم طبعا المساحة كلها عندنا الجزء ده وعندنا هنا الجزء التاني ضراس بردك علي النيل هنطلع نشوف الفيو بره هنطلع سوا نشوف الجزء التاني ده ضراس كبير علي النيل طبعا شايفين البانوراما من ارقى البانورامات اللي موجوده في نيل الزمالك تراس طبعا كبير فيو تحفه جدا بصراحه وعايز اقول لكم الاسعار هنا عاليه جدا لكن نظرا لظروف الشقه دي بتتباع بسعر قليل جدا مقارنه باللي موجود حاجه كده زي ما بيقولوا اللي هي لقطه مبتقعدش هنخش بعد كده جزء الغرف ده باب مستقل للريسبشن رجعنا تاني لباب المطبخ هنخش هنا اول غرفة فيها بلكونة إن هي واحد اللي هناك ده نادي الجزيرة اللي احنا شايفينه قدام ده نادي الجزيرة اللي احنا شايفينه قدام هنطلع من الجزء ده الغرفة. اللي احنا كنا فيها. دي طريقة التوزيع. عندنا الحمام اللي الثلاث غرف احنا عندنا هنا اربع غرف مقفولة. الشقة زي ما قلنا المساحة بتاعتها تاني تلتمية وخمسين متر. مساحة مهولة بصراحة وطشطيب. لو اتعمل فيها شغل عالي جدا الشقه دي زي ما بيقولوا تجيب رقم حتى للي عايز هنطلع نخش الغرفه الثالثة. بعد كده هنطلع على الغرفه الرئيسيه اللي هي الحمام ونجيب الغرفة هوريكم فيديو تاني للنادي دا عندنا نادي الجزيرة موقعها طبعا بانوراما اتمني لو الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم لايك بجد تدعمونا واتمنى ان شاء الله بامرنا وانتظرو منا فيديوهات جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته